480 مخالفة منها جسيمة ومنها مخالفات بسيطة لكن كثير منها مخالفات جسيمة الدرجة الأولى المسؤول عن سلامته هو المريض نفسه يعني مثل الهرمونات هي أساسا غالية ولكن الأدوية المهربة يكون سعرها افضل. وعادة تكون جاية من دول يعني حتى مو مضمونة جودتها يعني مثل دول بعض دول شرق آسيا اللي يصنعون في مصانع أصلاً حتى احنا ما نعرف مدى جودتها يعني.